Окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Полугівського та Васильівського районів області. Автобусами прямують до Бордянська, сказав Суспільному телефоном голова Тахматської міської військової адміністрації Олександр Чуб. За його словами, інформацію про так звану евакуацію військові РФ повідомляли місцевим жителям за допомогою гучномовців. 5 мая, в не Дітей відпустили зі шкіл ті, які навчалися, і сказали по школі шостій, школі п'ятій, до другої години бути з мінімальною кількістю речей, дитиною та документами для евакуації на Бердянськ. Наразі школи, магазини, аптеки, комунальні підприємства закриті. Лікарів додому не відпускають. В соціальних мережах жителі тимчасово окупованих територій на евакуацію реагують так. Дівчата, розпорядження ВДА – терміново забрати всіх дітей з садків. Це в нашій групі так написано. Орки звозять наших дітей, щоб потім їх використати як живий щит. Рашисти діють як фашисти. Вони і є послідовниками фашизму з Путліром. Я взагалі не знаю, як можна віддати їм своїх дітей, а потім допоможіть, врятуйте, повернути. За словами заступника голови Бордянської районної ради Віктора Додукалова, діти з тимчасово окупованих територій області вивозять до дитячого табору червона гвоздика сьогодні. Перші половині дня. Саме в місто Бердянськ з боку міста Запоріжжя, заїхало колона не менш ніж 40 легкових автомобілів. Абсолютно не зрозуміло, навіщо і з якого вона складалася, ця колона. І цілком виробідно, що це було саме в рамках а, цієї евакуації, так званої. через те, що в місті Бердянську залишилося багато а, готової для проживання курортної інфраструктури, і вже погода дозволяє... Мешкати в цих будівлях. І крім того, місто Бердянське знаходиться біля дороги, з яким є траса на Маріуполі, а є пік Росії, і траса є на Мелітополі, пік Криму.